Tere, mina olen ja täna oled sa minu köögis. Täna õpetan ma sulle, kuidas teha väga lihtsalt jääkunsti. Minu ees on kaks jääskulptuuri. Üks on selline. Ja teine on selline. Ja neid on väga, väga lihtne teha. Jääskultuur on jääkuubik, mis on tehtud külmetatud veest. Selleks on sul vaja pappist piimapakki. Kui mahlapakki, siin on mul veel suurem piimapakk, jogurtipakk ja veel üks piimapakk, mis on mul täiesti täis. Aga kodus on niimoodi, et pakke ja neid piimapakke jääb päris palju tühjaks ja need viiakse papi kogumispaika. Seetõttu ma arvan, et sulle ei olegi vaja osta eraldi piimapakki, vaid sa võtad kodus juba tühjaks saanud piimapakki. Mina valin nende hulgast, selle pane ära, selle pane ära selle pane ära ja valin sellise piimapakki. Tegelikult on see pakk. Ma olen ta siin tülevalt lõiganud natuke sirgemaks, aga ta mahutab ühe liitri vedelikku. Ja jääkuubikku tegemiseks on vaja meil veel vett. Ja nüüd see vesi, kus see vesi tuleb? Vesi tuleb meil kraanist, tavaline kraanivesi. Ja nüüd palame selle vees ja pakendi sisse. Nii. Vesi on mul siin sees. Ja... Kui sa panid tähele, siis seal jääkuubikuses äh, olid äh, veel kuuse oksad. Mina käisin poes ja täitsa servast võitsin paar sellist väiksemad kuuse oksa. Tegelikult on neid siin isegi neli, kui ma nüüd kokku lugesin. Need kuuse oksad paneme siia purgi või selle jogurti topsi sisse. See ots võib siit välja jääda. Kui sa paned tähele, see ots jääb siit välja. See on oma moodi jälle minu meelest huvitav. Siis võid panna veel lisaks ja kuuse oksa. Nii. Ja väljas, kui sa ringi alutad, võid leida ka pihlaka marju. Ka need pihlaka marjad võid siia sisse supsata. Sa võid panna terve selle. Sellise. Ups. Või siis võid panna niimoodi, et nokid 1 üks, üks ja kaks ja kolm ja neli. Ja tegelikult ongi meil see jääskulptuur või jääkuubik valmis. Aga see, et ta nüüd päriselt valmis saab, on vaja ta rõdu peale Õue trepi peale või terassi peale terveks, ööks, külmuma. Ja jääskulptuur või jääkuubik vajab äh, miinuskraade. Kui sa kraadiklaasi pealt vaatad, siis näiteks 10 kraadi on päris hea või viist, miinus 15 kraadi. Või miinus 20 kraadi on juba väga hea. Mida madalam, ehk siis mida rohkem on miinuseid, seda kiiremini meie jääskultuur valmib. Aga nüüd ma lähengi viin selle vahepeal rõdupeale külma. Nüüd oleme tulnud siia minu kraani kause juurde. See sama vesi või tegelikult teine, natuke teissugune jääkuubik on meil ööga vahepeal valminud. Ta on muutunud jääks. Ja nüüd on väike üllatus ka, et tegelikult see, mida me siia sisse panime, need oksad, ei olegi nüüd need samad, vaid ma tegin ka teise skulptuuri või jääkuubiku. Ja et see siit nüüd kätte saada, see kõva asi, ta ei pruugi siit tästi välja tulla, siis ma panen vee jooksa natuke soojema vee, Ja kastan seda purki mis seda jogurti topsi ja niimoodi, et ta, see jää tuleb siit selle pakendi küljest lahti, kinnaküljest lahvi. Ta on hästi tehedalt siin kinni. Vahel võib isegi niimoodi olla, et see pakend külmub täitsa lõhki, aga sellest ei ole ka mitte midagi. Niesti pakendid me saame viia pakendi kogumiskasti. No nii. ja nüüd vaatame, kas ta hakkab siit välja tulema. Tukke, liigutame. No nii. Ja tulebki siit välja. Ja näete, minu tuli selline jääkuubik. See tuli päris huvitav. Ma proovisin niimoodi, et Panen siia mõned kommid sisse ja vaatan, mis sellest tuleb. Ja minu mõelest tuli kommidega ka päris äge. Ja võid täitsa kodus proovida, kui pägapik on sulle kommi toonud või on sul kausis üle komme, siis võid proovida panna vett ja need kommid siia sisse sutsata. Kommid on täiesti söödavad pärast, kui sa kannatad ja jõuad ära oodata, kuni see jää ükskord ära sulab, siis sa aad, et kongid Ja veel üks asi. Kui sa soovid teha, näiteks soobiski punast jääkuubikut, siis võid selleks kasutada peedimahla. Poes on nii ja peedipüred, näiteks. Ja... Selleks korraks ongi läbi. Tuletame veel kord meelde, mida meil on selleks vaja. Selleks, et teha vahedaid jääkuubikud, on meil vaja piimapakki. Selleks on meil vaja vett. Selleks on meil vaja kuuse oksi. Selleks on meil vaja näiteks pihlakomarju. Ja selleks... Äkki on sul kodus kommi. No nii. Ja selleks on vaja siis ka... Pedi mahla! Ja niimoodi sa saadki teha endale väga jõulu jõulukõbikud rõdu peale, või trepi peale, või äkki teid isale ja emale jõulukingituse! Ja soovin sulle! ilusast meisterdamist ja kutsu isa ja ema api askeldama. Nägemiseni ja ilusat jõuluaega!